Åh, oh, for en digg dag i dag egentlig, det har vært strål, strålende sol Værmeldingen sa at det kom til å regne masse, så kom det ikke regnet likevel, det var vindstille Og det var... det var litt... Um... det var litt trist egentlig Sol har kjent... Uh... nå fikk jeg, nå fikk jeg noe glare mål lenger Oi, hva skjer? har lyst av farger. Åh, så trist! Tanr! Jeg ja, er skikkelig, hei! Jeg skal klikse hagen igjen! Hei? Oi, hva skjer? Hehe, <laughs> visste jeg var glad! Jeg visste jeg glad! Nei, hvem er du? Jeg er... En maler. En maler? Takk, Maler! Takk for at du gjorde fint igjen! Og jeg er også... ...en ugle. Du er en ugle? Stemmer det? La oss snakke om et brettspill. Vi skal spille en malespill, med monstre. Malespill med en monstre? Ja. Til å se på en grusom god tid. Ja. Stilheten. Hva? Ja. Merske ganger for, ja. Så, det som er känt. Det var en stor og vakker by. Ja. Og et land. Men mange vidunderlige monster, med mange forskjellige farger. Mhm. Mm Så denne her, den har vært grød. Og her har vært gul. Mhm. Mm Mens denne her har vært gul, og blå. Ja. Men nå ser de ganske brune ut og jordfarre ut. Det er fordi de fargen sin. Nei! Det var akkurat det skjedd det meis ja, hva skal vi fikse det da? Vi er nødt fager, Ja Male på dem mm -hmm. Og bruke en trullestavn til å blande og ta, og ta litt mer maling Ja Det går an okay. Det høres jo enkelt ut, hvordan gjør Vel, Du har noen kort her Ja, jeg har en En gecko Hva er det som en ugle? En Det går an til å være piksvin Ugle Gekko også går det an til å være en fugl. Mm -hmm. um. Ja, du kan ha forskjellige dyr. Ja. Ja, man må man også spille deg. Også vi spiller. Ja. Så det man gjør, er å stokke viser. Stokke viser. Okay. Så du har en foranlegg. Ja. Også tar du opp tre kort. Tre kort. En. To. Hvis det an med en da, så det ganske viser ja. det som ser på. Tre kort. ja. Da har jeg fått uh, tre mine egne, med masse tager på. Nei, nesten samme sånn som deg. Jeg er helt samme sånn som deg faktisk. <laughs> mm. Nå ser du um, den. Ja, du har den, ja. Så det vi skal gjøre, er det at uh, her er en god den, gården, mm. og der er det også en. Her nede viser hvor mange av de vi må ha for å med. Ja. Så nå har jeg gått til den, og jeg kan bare kjøpe ett kort. Bare kan kjøpe ett kort, ja. Og her er det en plus. Så, hvis jeg trekker den Mhm, i fremtiden Ja Så kan du ta deg et cocktail Ja, ok Så nå har du ekstra mye farger å kjøpe for Plus den der oppe Ja, det er jo kjempegeit mm -hmm. Ja, hva skjer nå som du kjøpte? Da tar den inn mm -hmm. og legger den i kasterunker Ja og, og så blir det din tur Så det er jeg, da må jeg først fylle på her sånn at det er fire dyr Ja Og, og så har jeg en rød, en gul og en valgfri farge, og en rød til. Ja. Så jeg kan kjøpe den for to rød. Og du kan... Jeg kan kjøpe den for en av de farger, for jeg har jeg faktisk blå og rosa og gul. Mhm. Mm og kan kjøpe den trillestaven, som gjør kan bytte den farge på et annet kort. Og tar og... ...gi øh, deg kort til. Ja. Men... Øh, disse er jo to du ikke var her. Så det skal vi gå frem til. Nå er vi ferdig. Mhm, mm ok. Jeg kjøper trillestaven. Skal bare funkt, da. Skal kort? Og så man spelar det fort va. Vi ska ta tre kort. Och så blir det tur. Mm. mm. Ja, ta tre kort. Två blå, två blå, perfekt. Se här. Och vi har tagit alle, så stoppar vi dem och lägger dem tillbaka i fantstoken. Ja. Dette er det är en så kallt deck Det betyder att vi det aka det är vi pittr kort in i vår egen bunke med kort. Stoppar det og så blir en dratt som rik och rik och med andra kort. Oi, vi kjøpte disse her. Men den er jo spesiell da. Ja, her nede viser jeg viser var fargerne på planene, mm -hmm. for å få det. Og her oppe jeg viser alle peinene dine. Men de står men. i veien ditt. Ja, for du gir faktisk noe maling. Nei, og det, nå, de også. Nå fikk jeg bare to farger. Mm. Uh, men du kan... Men du skal ikke til. Ja, stender. Sånn, da har vi to guler. Og så kan jeg bruke frøleskapen til å gjøre den om til gul også. Da tre guler. En, to, tre guler den kan så ta Perfekt. Men den står lite i vägen där någonstans då. Ja, men ja, den okay. en, to, nå ser det är knolbiga som sitter. Ja, isocken är väldigt. Det är klur. Okej. 1 2 3. Nu ser du det är fler kort Så nå har jag en blå, en vanlig mm -hmm. och en röd. Japp. Och då kan jag välja. Och då kan jag välja antingen den den her er det ja. så Og her måtte jeg vise to av den samme flagen. Ja, den skal vi ha der. Flage om husningen uh, Ja. Den er god. Ja, og kjøper du den? Jeg kjøper den. Ja, jeg kjøper den. Dittu! Ok, du ser, det går veldig fort i svingene her. Men, nå ser vi spillet er jo kjempeglitt. Du trekker på et rekord, pluss, pluss, pluss. Og så kjøp på et kakt, og så er det neste konsekventur. Ja, men det gjelder egentlig hvis du har sånne. Ja, hvorfor det? Og sånne. Ja. Skal vi svole til slutten? Ok. Så se jeg har to sånne. Og en sånn. Ja. Så tar vi... Og så har jeg disse her. Ja, her. Åkne. Mm -hmm. Så ser jeg på dem. Så sorterer jeg dem. Sånn, blå der, blå der, og sånne ting. Ja, ja. Og de varmefri legger vi hvis vi sier oss. Okay. Og de kan vi legge hvor vi igjen vil, Etter, etterpå. Ja. Du skal gjøre så at du kan se hvor mange roser du har. Ja, det er rosekort du har. Ja. Mm. Ok, så nå har du fire poeng. Er det noen poeng som du vant? Nei. Nei? Uh, si du har en som, vad är det? Jag har två. Ja. Okej. Mm. Så det man gör. Tars sånn ja, man någonstans. Ja, vad gör man? Man eh uh, Okej, okay, ser jag då så här. Ja. Så uh, ser si jag att jag har en sån här stad. Till ett stad. Jag hade här alltså. Då kan jag byta den. Mm. Det flyttar ena dessa här. Ja. Bukt till en annan som inte är en sån här. Ja, jag gör det alltså. Jag tar den gurken bort till den. Jag har bytt en till ett og så kan vi legge disse her hvordan den vil. Ja, de har ingen av. Så da får jeg legge dem begge to bak her. Mm -hmm. Og hvorfor gjør vi dette? Fordi det er poeng med disse her, kortene. Mm, ja, ok. Det er poeng. Så da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poeng da. Nei. Mm. Nei! Da skjønner jeg Da må jeg fortelle deg. Ja. Men her! Hva er det for kort? Ok, til den. Uh, ja. Du lägger ner på ett av de på ett kort. Ja, och då får du all i på en färg. Ja. Yep. Och så då har du alla 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Nej. Och nu får du poäng. Ja. Ja, okej, okay, men då gör jag så här. Jag lägger den där som har 1 2 3 4 5 poäng. Yep. Ja. Yes. Och så kan du lägga den där så du får dubbelt. Jag lägger en boll där. Nej. Nej. En en sån där. Det kan Åh? Oh. Må du være en pensel? Ja. Fordi det går ikke an til å melke to som dyr. det kan ikke være sånn som dette her. Nei, det stemmer. Det må være to, mm. Så nå har jeg to. Så en, to, tre, fire, fem. Og en, to, tre, fire, fem igjen. Ja. Så ti poeng. Mhm. Mm ja. Og så legger jeg den der. Jeg blir topp. Ja. Jeg brukte litt ti på poengene nå, fordi det synes jeg er det vanskeligste å forklare til nye spillere. Husker du første jeg spilte ut da? Ja, jeg kjønte Ingrid. Nei, ikke heller. Vi satt vi de der også, men ofte er det sånn. Og så til slutt så leste vi de temaet. Det var dyr de som mistet faget sin, og vi må bruke maling for att fixa den. Och Og da var en setning på toppen av reglene som jeg ikke fikk med meg. Og denne her utenomselen var du der, og jeg var vunnet. Har du vunnet? Ja, fordi... Du sa ikke å legge den en gang. Du får alltid hjelp. Nei. Jo. ja. Mm. Ja, for den, den har faget... Ah. Ja, det er på sted. Det er det Du fikk jo faget. <laughs> ja, stemmer det. Så jeg et monster. Takk for den. Så då har jeg 16 poeng. Ja, her en kylling. Den er ferdig faget. Den farge. er gul blant med oser, och det är jo på gang. Ja, stemmer det. Så jeg kan lære litt uh, fagblanding her også. Det er så mange av dem! Ja. Og spiller på slutten. Når alle vi er tatt, eller når alle de er tatt. Mm -hmm. Eller nå er alle, nå er hele boken er ferdig. Ja, da er spillet ferdig. Så, det hender jo veldig ofte at det er fire kort du ikke kan kjøpe. Da har du voldt å ta deg alle fire, kaste dem och legge på fire nye. Hvis ikke du kan kjøpe noe da, da mister du turen din. Men da har du ofte en sjanse å kjøpe noe. Ok. Er det gøy? Mm, for barn, da. Men du er et barn. Ja. Ja, er det gøy? Ja. Ja? Hva som gör? gøy? å se monstrene Ja, for det er jo ganske kul cool, min uh, monster da. det må jeg si, ja. Og at uh, den gir så at du blir litt mer kreativ, at du føler deg litt mer kreativ. Åja, oh, hvordan da? Med å farge. Ja, det er gøy. Ja, men det er det viktigste at du har det gøy. Ja. Og reglene er jo ganske enkle også, så lenge du får med deg hvordan du vinner spillet. Ikke sant? Ja. ja. Jeg er enig i at det er ganske kjekt spil. Du, det klassisk deckbuilder som Dominion, hvor du stokker kort, forepleger kort, og trekker opp igjen. Jeg vet ikke hva det er. Nei. Men det, det heter det her da, deckbuilding. Du bygger din egen kortstokk med kort. Vi spilte en gang med fire styk, voksne, og det var tre, min tur, ferdig, kjøp, din tur. Det var alltid en spiller som gått lengst tid. Han var vi er andre bak, ferdig, og din tur igjen. Ja, men, jeg er jo ikke ferdig med å stoppe engang. Uh, nei, så vi har fire spillere da. Det går opp til seks, tror jeg. Seks spillere, da jeg ikke får med seks. Føler med to og fire. Uh, og du, så det går veldig fort under, det spillere her. To til seks. To til seks, ja. Og seks pluss. Og tjue minutter. Seks pluss hva for noen? I aldri. I aldri, ja. Ja. Ja, det stemmer ganske godt, Om du er to eller seks spillere, det er i hvert fall alla like, de punkarna där den allt i likhet luck. Men de punkterna här, det er lite tymmarlistefärsspelare sånt. Visst dig och Tom så är det okej. Men så då blir det säker få någon där i pappan här. Två poäng då? du får poäng på disse va. Men ja. det är inte nog tror jag. Nej, det men min tror du får Alle, <laughs> Alla ja. Ja, det kan kanske helt omöjligt. Ja, ja där har du ingen kort att köpa för. Jag tror jag. Det är bara för enkelt. Ja, det er knallvanskelig mye mm. å ha sånne. Hvis jeg på min kjør og det, det og det, tre kort, så det ingenting noe mer å gjøre. Bare gulik. Da er det tungt i vekke. Mm. Så jo, du kan få gode kort i bunker di, men uh, de må ikke være bare gode kort. Også dette her, poengkort, for da får du ikke poeng i det hele tatt. Ikke meg, men jeg må gå ut og male. Ja, du må ja. redde verden for fargeløs ting. Ja, tusen takk for så på. Det det er litt som vanlig å få med publikum Ta oss og på abonner och lik og sånt nå Demo-venner og familie og sprøy Løp! Hva er helt spillet for noe? Color my critters Du må løpe! Hvorfor det? Det er en heks! En heks? Ja, men det er fint Jeg har en mat til heksa Vem! Heksa! Hæ? Det er den som tar for fek... Fagen, løp! Føy, hvorfor jeg vil stille den Ha det! Ha det! Det er en gang vi lar nå opp. Ischokote får ju då. Eh, den här spelaren har gett kom ut. du uh, ut i butiken ändå? För den är uh, inte lagt än då. Den måste genom kickstart typ og så kommer man till det. Visst de det är så pala. Ah.